dou clase de lingua e literatura galega. Nos cursos de bacharelato, semipresencial, non neste curso, pero nos cursos pasados tamén de clase de galego e castelán no, no ámbito de comunicación. Levo trabalhando con persoas adultas de zanos. As diferenzas son bastante grandes entre os centros de adultos e os centros ordinarios, bastante grandes en tanto a nivel docente como a nivel organizativo. A nivel docente, nos centros de adultos recibimos alumnado con perfis moi diferentes que acaban convivindo nas, nas mesmas aulas. O perfil diferente ven dado tanto pola súa formación, os anos que levan sin estudar, basicamente, esa é a maior diferenza, e tamén as motivacións que teñen eh, a hora de, de matricularse. Aí dentro alumno que, o alumno-aluna que decide matricularse por unha cuestión máis de personal, ata necesidades laborais bastante acusadas. Entón o sistema e o profesorado ten que dar saída e ten que dar resposta a esas diferentes motivacións para intentar conciliarlas e é unha dificultade engadida o traballo un reto bonito, pero tamén unha dificultade A nivel organizativo eh, polo menos neste centro a modalidade de bacharelato que temos bueno, igual que no resto dos centros de adultos é unha modalidade de bacharelato semipresencial que en teoría ten os mesmos objetivos os mesmos contidos que o bacharelato ordinario pero que ten unha carga docente moi escasa e eh, iso tamén complica o traballo do do profesorado do alumnado que se converte máis profesor nun mediador que na figura tradicional do transmisor de coñecemento. E por outra parte nos grupos de secundaria pois tamén hai dúas modalidades hai unha modalidade semipresencial que na que o alumno tamén ten moi pouquiña carga docente na que o profesor ten ese papel máis ben de, de mediador Os problemas eh, do traballo diario teñen que ver, por un lado, co diferente perfil do alumnado eh, Atención á diversidade teñe que ser algo mm, no que temos que estar moi pendentes eh, e moi atentos polo diferente tipo de alumnado que temos Logo, eh, outro problema teñe que ver coa dotación dos centros de adultos que mm, Están peor dotados que os centros ordinarios, eh, certamente. Eh, necesitaríamos máis profesionais para poder dar unha resposta satisfactoria ás necesidades que, que xorden no, no día a día. Outra cuestión ten que ver cos materiais didácticos que o mercado editorial non oferta, en principio, materiais didácticos para a descanza adultos, dado que, evidentemente, o número de alunos que temos é moi inferior e para unha empresa poden non resultar rendível. Entón, a labor do profesorado de preparar materiais adaptados ao diferente perfil de alumnado pues, tamén é unha cuestión que, que temos que levar acá. As posibilidades de mellor eu teño claro que teñen que vir eh, de tres lados. Teñen que vir da administración, que ten que facer un esforzo de implicación na, na enseñanza de persoas adultas, se si queremos chegar aos retos que marca a Unión Europea, ¿no? de, de unha escolarización e unha alfabetización clara do alumnado adulto eh, con vista a pocos anos, a 2020. Por outro lado, tamén o profesorado de adultos ten que eh, ser consciente de que está trabalhando con, un, con persoas que non son os alumnos de secundaria e de primaria, que teñen unhas necesidades e unhas características distintas e que por lo tanto temos que facer un esforzo de adaptarnos a elles. E o alumno tamén ten que facer un esforzo de adaptarse ao sistema no que está matriculado. Porque eh porque non poden porque non poden por cuestións de tempo, porque non poden por cuestións de nivel académico ou porque as necesidades da vida diarias leva por outros lados. É verdade que a veces hai unha escasa implicación no seu proceso educativo e iso é responsabilidade súa de ter que concienciarse de que para ter éxito ten que investir máis tempo nas nos labores educativos. E o que xa aporta pos é unha satisfacción a pesar dos insabores, das dúbidas, das incertezas, porque creo que de alguma maneira se estamos facendo un labor social importante e eh, Temos un relativo éxito co, co alumnado que acaba acabando os objetivos que se marcaron cando viñan aquí, ben fose ir un ciclo formativo, ben fose aprender a ler escribir, ben fose acaban indo á universidade e cada un deses alumnos que, que remata que os seus estudos e que consegue continuar a súa vida académica ou laboral con un relativo éxito, pues no fondo acabas compartindo parte dese éxito fundamental é o contacto co, co alumnado e ser capaz de dar resposta profesional as demandas que eles non soteñen neste momento senón que tiveron durante moitos anos na súa vida académica hai que pensar que en ensinaza de adultos mayoritariamente arrematan persoas que por algún motivo non pudieron seguir estudos eh, no momento no que por idade se desopoñía entón eh, o que aporta traballar aquí Básicamente o mellore a satisfacción de pensar que, que se está dando resposta pues, a unha demanda social e humana.